السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الموضوع دعاء من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم اصلحي ديني هو عصمة امري وأصحي دنياي التي فيها معاشي وأصحي اخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة, زيادة لي في كل خير واجعل الموت لي من كل شر اخرجه مسلم